ده بقى معايا طريقه حلوه قوي للجلاش وهتعملوه بطريقه جميله وجديده وكمان هتنسي اي طريقه انت عملتيه بيها بعد الوصفه دي هتدمني الوصفه دي بجد يلا بينا لايك وشير للفيديو ولو مشتركتيش في القناه اشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي اول حاجه هبدا فيها في المكونات الجلاش هي الكاسترد بتاعي هبدا احط مع كوبايتين دقيق وكوبايتين لبن اسفه ومع كوبايه نشا كاسترد وعاليهم معلقه سكر اول ما بقى معايا قوام كريمي كده زي ما أنتي شايفه هبدا اطفي عليه النار وهسيبه مش عايزاه الجامد على النار هبدا احضر الخطوه التانية اللي هي الكيكه هحط ثلاث بيضات عليهم نص كوبايه سكر هحط عليهم باكو فانيليا وهنزل عليهم كمان نص كوبايه سمنه بلدي او اي نوع سمنه عندك وكوبايه لبن وهبدا وهجيب باكو بيكنج بودر او معلقه كبيره بيكنج بودر وهقلب المكونات دي كويس جدا ده خليط الكيكه اللي احنا معتمدينه في كل وصفات الكيكه بس ده مش بتحطلو له ديقنين. هخلص المكونات بتاعه التقليب ديت وهخليه كده زي ما يكون كريمي وهبدا احضر بقى ايه معايا لفه الجلاش اللي انا هبدا اشتغل بيها لفه الجلاش اللي معايا دي دي نص كيلو جلاش انا كنت بتطلع من الفريزر وسبته يهدى بره وهبدا اجيبه كده وهقطعه زي ما هو كده وهو بالرول بتاعه هقطعه شرايح كده صغيره عايزه تقطعيه بالطريقه ديت رول شرايح قطعيه عايزه تقطعيه فتفيتيه من بعضه زي ما بتعملي العيش فاه كله متاح معاكي هجيب بقى صينيه بايركس او اي نوع صينيه عندك بس انا عشان التصوير فاستخدمت البايركس عشان تبان معاكم هجيب الشرايح كده احطها في الارضيه نص الكميه بتاعت الشرايح جلاش وهحط عليها من خليط الكيكه اللي انا عاملاها ديت جزء كده صغير عشان خاطر بس ايه يبقى في الارضيه ويبقى يديني طعم حلو كمان ويستوى معايا بقى زي الفل وهجيب قوام بقى الكريم بتاع الكسره اللي انا عملته هنزله كده زي ما أنتوا شايفينه ده الطبقه اللي في النص ما بين الطبقتين بتوع الجلاش اهم حاجه يكون معاكي كريمي بالطريقه ديت ما يكونش معاكي متكتل عشان تعرفي تفرديه في النص بس وهبدا بقى اجيب الجزء الثاني من الشرايح بتاعت الجلاش هبدا انزل عليها بردو آه فوق الوش كده وهبدا برضو هظبطها وهزبط بقى الصينيه كلها بحيث ان الكستر ده ما يطلعش معايا وما يبقاش باين معايا من في الوصفه يبقى في قلب الخليط وبيبقى متمسك معايا في النص بس هجيب بقى الكميه كلها هظبط بيها بس زي ما أنتوا شايفين وهجيب بقى بقيه الخليط هرشه بقى على الكيكه كلها زي ما أنتوا شايفين كده هي جميله جدا تحفه ومش مكلفه بس اهم حاجه وانتي بتصبيها كده تتاكدي ان هي تشربت كلها معاكي تماما بصوا انا بضغط بالسباتولا كده بين وفي كل حته فيها ما شربتش معايا من الخليط بشربها كده بالمعلقه عشان خاطر تبقى كلها بقى كده الفرن تطلع معايا بممتاع جمال كده بقى انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 عادي زي الكيكه واول ما تطلع من الفرن بدايه بيبقى شكلها الجميل التحفه بتبقى لونها ذهبي بتبقى مقرمشه كده وطرية من بره وتبقى طريه من جوه حاجه كده تحفه طبعا السمنه اللي كانت جوه الخليط كلها نزلت مع المكونات وطبعا مرت لي بقى الجلاش بتاعي بمنتهى الجمال جبت بقى الشربات اللي انا عاملاه ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي يعني ايه في الوسط هنزل عليها كده وبنزل عليها واحده واحده عشان البايركس انتم فاهمين ده أزيز. فمش هنزل عليها كلها مره واحده عشان البايركس بتاعي ما يفرقعش واحده واحده انا بسيبها تهدى بعد ما تطلع من الفرن وببدا اصب عليها الشربات هشربها بقى شربات زي ما بتعملي الجلاش العادي تماما بتغرقيه شربات ما يعني عايزه اقول لكم ريحته تحفه وطعمه كمان كان يجنن حاجة كده جديدة. في عايزاكي بقى تجربي الفيديو دوت وتقولي رأيك في ايه في التعليقات في الطريقة الحلوة للجولاش الجديدة دي وما تنسينيش في لايك وشير للفيديو عشان يوصل للناس كلها وتبدأ تعملوا كده واحنا في اول رمضان بالطريقة ديت هيعجبكم جدا يلا ما تنسونيش في التعليقات وتقولي رأيكم في ايه وقولوكم باي باي مع السلامة في وصفات جديدة مع مطبخ الشيف ده.